لترجمات مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة نت. سبق هو ان نشرنا على موقع ترسانة نت في عام 2006 مقال يتناول برنامج المقاتله المشتركه بين اسلام أباد وبلكين بعد 16 عاما باتت هذه الطائره انتاجا واقعيا بعد ان دخلت الخدمه في عده قوات جويه وهي قد بلغت النضوج الان بعد التطوير المتواصل لها تندر او الصاعقه هي طائرة مقاتلة متعددة المهام خفيفة الوزن أحادية المحرك صممت أساسا لتلبية احتياجات القوات الجوية الباكستانية فهي رخيصة الثمن حديثة ومتعددة المهام وسوف تستبدل باكستان بها أسطولها الضخم من طائرات شنغد سبعة وميراج ثلاثة أو خمسة ومن الممكن أيضا أن تصدر لدول أخرى بسبب هذه المميزات، فهي تعتبر أرخص من المقاتلات الغربية. وقعت الصين وباكستان عقداً في عام 1999 لتصميمها، وكان العمل بطيئاً لصعوبة الحصول على حزمة إلكترونيات الطيران والرأدارات اللازمة من أوروبا، ولكن تم تصميم جسم الطائرة بدون الإلكترونيات اللازمة في عام 2001. بعد ذلك تم تصميم الطائرة بالكامل وتم أول تحليق لها في عام 2003 وعدل التصميم في عام 2006 وبدأت تجري عمليات تحليق تجريبية في عام 2007 وتم تسليم أول سرب منها وكان عبارة عن 14 طائرة إلى باكستان في 18 من فبراير 2010 التصميم النهائي أثر بشكل خاص على تصميم الأنف وذيلا تم استخدام النموذجين الأخيرين لاختبار إلكترونيات الطيران وتكامل التسلح تم تسليم النماذج الأولية إلى القوات الجوية الباكستانية في عام 2007 للتقييم في نفس العام تم تقديم أول عرض طيران رسمي للمقاتلة في أسلام بعد تبلغ تكلفة البرنامج حوالي 500 مليون دولار أمريكي مقسم بالتساوي بين البلدين ستكلف مقاتلة جي أف 17 حوالي 15 مليون دولار لكل طائره لكن تقديرات تشير إلى أن بورما اشترت طائرتها مقابل 35 مليون دولار أكدت القوات الجوية الباكستانية طلب 150 طائرة مع خيار لإجمالي 250 طائرة وأعلنت عن إنتاج 16 مقاتلة في عام 2015 ليتم زيادتها إلى 20 طائرة مقاتلة في عام 2016 تمت ترقية الطائرات إلى معيار بلوك 2 الذي يشتمل على ذراع بالتزود بالوقود أثناء الطيران ومجموعة جديدة من إلكترونيات الطيران لتوسيع مجموعة الأسلحة من الجو سطح على متن الطائرة، معيار البلوك ثلاثة هو حاليا قيد التطوير في الصين، يجب أن يتضمن هذا الإصدار محركا صينيا جديدا ورادار هواء نشط ونظام مراقبة بصري بالإشعة تحت الحمراء ومشهد خوذة ونظام تحكم كهربائي في الطيران جديد لاقت الطائرة الحربية الباكستانية بعض النجاح في التصدير من بين الدول التي اقتنتها إضافة إلى القوات الجوية الباكستانية سنجد مثلا بورما التي اشترت منها 16 طائرة وتم تسليم سته طائرات في عام 2018 أما نيجيريا فقد استلمت ثلاثة منها حتى الآن بقسمة 16 مليون دولار. هنالك دول أخرى أبدت اهتماما بهذه الطائرات منها سريلانكا وبوليفيا والأرجنتين وجرت مباحثات جدية مع العراق ومصر واستنادا إلى موقع سوهو الصيني هناك مباحثات حول إمكانية شراء مصر لهذا الطراز من المقاتلات وإنشاء خط إنتاج وتجميع محلي لها بمصر على خطوط إنتاج طائرات كي ثمانية التي تنتجها مصر بترخيص من الصين توفيرا للجهد وتخفيضا للتكلفة حيث ترغب مصر في الحصول على الإصدار الجديد من المقاتلة أي البلوك ثلاثة وذكر الموقع الصيني أنه في حال إتمام هذه الصفقة فستكون بلا شك بمثابة فرصة لفتح سوق جديد لهذه المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط وتتميز هذه المقاتلة الصينية الباكستانية بأنها منخفضة التكلفة مقارنة مع مقاتلات الرفال الفرنسية حيث أن مصر تحتاجها لاستبدال مئة مقاتلة متقادمة وكذلك لتدريب الطيارين من أجل عدم استهلاك المقاتلات الأقوى والأغلى الموجودة في ترسانة القوات الجوية المصرية بني هيكل الطائرة في الأساس من سبائك الألومنيوم وعلى الرغم من أنه تم وضع خطط لتقليل وزن الطائرة عن طريق استخدام مواد مركبة إلا أنه تم استخدام سبائك الألومنيوم وأيضا التيتانيوم في بعض الأجزاء المهمة في جسم الطائرة والعمر الافتراضي للهيكل هو 4000 ساعة طيران أو ما يعادل 25 عاما الأجنحة مثبتة من منتصف جسم الطائرة وهي تشبه الشكل دلتا ومزودة بمجموعة من الملحقات التي تولد دوامات لديها القدرة على توفير المزيد من الدفع لرفع أجنحة الطائرة خلال المناورات القتالية تستخدم الطائرة حزمة من البرمجيات مكتوبة في أكثر من مليون سطر من التعليمات كتبت باستخدام لغة C++ المدنية، فهي تتيح مجموعة أكبر من التطبيقات لاستخدامها. تحتوي قمرة القيادة على نظام طيران إلكتروني ونظام لعرض المعلومات أمام الطيار على زجاج قمرة القيادة. تحتوي أيضاً على نظم اتصالات. يمكنها ان تصبح جزءا من شبكه عسكريه لجمع المعلومات وتركيز الهجمات على الهدف يتكون الطاقم من طيار واحد وطول الطائره هو 14 مترا بينما المسافه بين الجناحين هي تسعة امتار فاصله سنتيمترا الارتفاع 4 امتار سنتيمترا مساحة الأجنحة أربعة وعشرين مترا مربعا. الوزن فارغة ستة آلاف وأربعمية عشر كيلوغرام. الوزن محملة تسعة آلاف ومائة كيلوغرام. أقصى وزن عند الإقلاع يبلغ اثنا عشر ألف وسبعمائة كيلوغرام. بينما سعة الوقود الداخلية فتبلغ آلفين وثلاثمائة كيلوغرام. يبلغ السرعه القصوى للطائرة 1.8 ماخ أي ما يعادل 2200 كم في الساعة ويبلغ المدى العملياتي للطائرة 3480 كم أقصى ارتفاع لها هو 16920 مترا بينما النسبة بين الدفع والوزن فتبلغ 0.9 95. هي مسلحه بمدفع من عيار 23 وعشرين وتحمل حوالي ثلاثه الاف وستمائه كيلوغراما من الاسلحه المتنوعه بين صواريخ الجو جو وجو ارض والقنابل ويمكن حملها على سبع نقاط تعليق يمكن للطائره ان تحمل ثلاثه خزانات اضافيه للوقود واحد تحت جسم الطائرة سعة 800 لتر وإثنين تحت الأجنحة سعة 1100 لتر. إذا أعجبكم الموضوع، فادعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنك المساهمة بتعليقاتكم وبالإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.